Я би ще вас хотіла запитатися про опубліковані результати опитування щодо динаміки довіри соціальним інституціям. Це дослідження зробив КМІС, і власне на першому місці збройні сили України. На друге місце ділить президент України і волонтери, третє місце звичайні люди в своєму місті. От Верховна Рада десь там плентається в самому кінці для вас, як для народних обранців, такі результати. Про що вони говорять? Ми Про такі результати говорять про те, що ми, як народні депутати особливо не з монобільшості, ми постійно говоримо, чому ми робимо запізнілі речі. Тобто я от згадую навіть законопроект і цю каденцію. У 2019 році я зареєструвала законопроект про колабораціонізм. До нього руки дійшли тільки в час війни. В березні я зареєструвала законопроект про заборону московського патріархату. Зараз ми далі про нього говоримо, але ще не прийняли рішення. У квітні закон про люстрацію, щоб заборонити всім колишнім ОПЗЖ, регіоналам, комуністам, соціалістам балотуватися. Уже рік пройшов, а ми не можемо ОПЗЖ вигнати зради. Розумієте, і тому суспільство українське, немає має тої довіри до парламенту, бо вона вважає, що парламент запізнілий. Хоча насправді є дуже багато депутатів, які про це говорять наперед. Але, на жаль, не всі наші рішення, нам вистачає голосів. І тому, я думаю, що рівень, власне, тому такий низький.